دور عن السعادة بالمطرح الصحيح، لا تروح لبعيد، أي شيء بتدفع مصاري لتحصل عليه ما رح يجيب لك السعادة، أكيد رح تحس بمتعة حلوة بس هالمتعة لها تاريخ صلاحية وما بتدوم كتير، أي شيء بتعمله مرتبط بشغفك وبالمهمة اللي خلقت كرمالها رح يخليك تدوق السعادة، أي نشاط بحسسك بقيمتك وأهميتك وبارتباطك بناس بتحبهم وبيحبوك رح يشبعك سعادة أي شيء بتعمله فيه عطاء وتضحية وبيعطيك شعور الانتماء والرضا والسلام الداخلي وبيخليك تسافر بروحانيتك لمطرح تحس فيه بجمال وقدرة الخالق هون بتكون وصلت روحك للسعادة الحقيقية اللي ما عنده أبدا تاريخ صلاحية